Ano, kupujeme dárky pro rodinu, je známe. Mhm. Ano, kupujeme si navzájem dárky. Většinou se kupuje hodně dárků pro malé děti a dospělí si dávají spíš maličkosti. A občas kupuju dárky pro rodinu, ale jelikož nemám rád, když dostanu nějaké dárky od známých, tak ani těm známým nekupuju dárky. Já obvykle vyrábím dárky pro rodinu a známé. Jaké dárky vyrábíš? Tak například tátovi jsem k vánočnímu, pod Vánoční stromeček dala Vánoční stromeček. Takový malý, v květináči. Mamce jsem dala papírovou masku, anebo maluje obrazy.